Змагання розпочали з 10-хвилинної розминки. Далі учасників розділили віковими категоріями. Вони змагаються на кількох локаціях. Одна із них – у спортивному залі. Тут визначають переможця у категорії «Універсальний спортсмен». Один із учасників – Леонід Панасюк. Чоловік розповів, на змагання приїхав з Луцька. «Я пройшов три етапи – боулінг, футбол і Кидання цієї фішки правда найкраще мені вийшло збити 4К. ке не перший раз кидаю, але в мене завжди перед кожним стартом починає трошки та саме хвилювання. Тобто я бажаю всім менш хвилюватися і все буде гаразд. На центральному стадіоні учасниці біжать дистанцію 60 метрів. Першою фінішувала представниця Теребовлянської команди Леся Сагайдак. Жінка розповіла, їй 73 роки, вона найстарша учасниця серед жінок. Я пробігла дистанцію 60 метрів, в даний час за 12. секунд, Десь років певне 10, як я проводила уроки фізкультури і разом з дітьми бігали на всіх дистанціях, які потрібні були. І якщо ми йдемо десь на екскурсію, піднімання вгору, то це йде, я йду майже завжди. У перших. Для мене заняття спортом це є щось таке природне, яке вимагає в мене цього. За тенісним столом – 71-річна теребовлянка Ольга Углова. Вона змагається з учасницею команди із Луцька Олександрою Личко. Я теніс грала давно, 60 років тому. Зараз відновлюю свої навички, тому вирішила взяти в Олімпіаді третього віку. Завершальний етап змагань – велозаїзд. Учасники на швидкість мають подолати дистанції 450 метрів. Учасниця команди з Шумська Людмила Тхорик каже: Приїхала за 1 хвилину і 7 секунд. Треба скоріше приїхати, а я приїхала за... Бо я чула, хлопці, за 54, за 56, за 57 хвилин, чи там секунда. а я за хвилину і 7. Треба частіше їздити, я більше взагалі їздив скутером. Треба їду по Шумську, ну, але треба їздити себе на ноги, на здоров'я, на, на все. Ще один представник команди з Шумська – 71-річний Григорій Лінев'юк. Він – найстарший учасник спартакіади серед чоловіків. На такі роки, як я, я результатом задоволений. За хвилину і 6 секунд я проїхав. Ну, я не тренувався сильно, чесно признаюся. Ну, Якби потренував явно результат був би кращий. На інший раз буде краще. Організаторка спартакіади Марія Резнік розповідає у Теребовлі. Такі змагання проводять вперше. Команда Теребовлянської громади представляла свою команду у Луцьку на сеньоріаді спорт для всіх заради здоров'я два роки тому. І ми показали хороший результат і вирішили, чому не спробувати у нас таке провести». Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.